Помру, я в ріднім краї, доки сонце світить, тут шматочок мого раю на всім білім світі, я над кручами, де вітер тужить в мої пісні. Я затищу поміж літер, коли дума тісна, я сльозина між росинок. Промінець крізь Я – граблина крові сина, Щоб все дало в землю. Я надривчий його з нерву, Що звитяги вершить. Я – стежина неповернень, По які йдуть вперше. Я – пульсація у скронях, Коли вірші родять. Я – розквітлий в полі сонях, Стяг свого народу. Як крило того лелехи, що верта додому, восьма фарба в веселки, ваш про волю споми. Як земля спитає, хто ти, дівчина крилата, відповів, твоя від плоті, стану мальбою під плотом, під батьківські хаті.